بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينظر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 فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون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 واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فدوه من ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فَلَا ونيا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا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 فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم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 وَالَّذِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا الشراب مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا من سندس وإستبرق متكئ متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا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 الله. إِن ترني أنا قل من كماله وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا ويرسل عليها حسبا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 فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية. وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير نوقبا واطلب لهم مثل الحياة الدنيا كما كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء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 ثُمَّ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وترى الأرض, بارزة وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمْ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. افتتخذونه وذريته اولياء ام وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المدرمون فظنوا أنهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلْ مَثَلٍ وَكَانِ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب أولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروه زُوَابٌ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي احقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من نَّا عِلْمًا. قَالَ لَهُ مُوسَى: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صرا قال إن سألتك عن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 قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه عصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا, فخشينا ان يرهقهما طغيانه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 ذلِكَ تأويل مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنّ مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغر في عين حمئة ووجد عندها قوما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 يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم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 حتى إذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء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 يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في طاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أي اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا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 أنما أنما إله, إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لفضيله الدكتور محمد